I den här filmen kommer du att få lära dig hur du skapar ett omslag och sedan hur du registrerar in ditt examensarbete i Diva. När du ska skapa ditt omslag, välj först vilket språk ditt examensarbete är skrivet på. Välj sedan examensarbete i fältet typ av rapport och sedan vilket utbildningsprogram. När du skriver in titel och undertitel, kom ihåg att ta bort skiljetecken, såsom kolan och semikolon. I fältet författare skriver du in ditt namn och eventuella medförfattares namn. Välj sedan fil och ladda upp ditt examensarbete. Examensarbetet behöver vara i pdf-form. Omslagsappen gör så att din pdf slås ihop en ny pdf där även omslaget är med. Det är denna pdf du sedan ska ladda upp i DIVA. När du har loggat in i DIVA med din LTU-användare, välj då Lägg till publikation. Välj sedan publikationstypen examensarbete. Om du vill kan du spara din påbörjade post och sedan fortsätta senare. Det är här under Mina utkast du kommer hitta den redan sparade posten. Det är i det här formuläret du kommer registrera ditt examensarbete. Som jag sa tidigare finns det en knapp där det står Spara utkast. Klicka där om du vill spara. Börja med att fylla i ditt efternamn och förnamn samt lokalt användaridé. Det är det som är ditt LTU-användarnamn. Detta hjälper oss att identifiera vem du är. För fältet Institution, Avdelning eller Program ska du välja den institution du tillhör, i det här fallet institutionen för hälsovetenskap. Det är viktigt att du väljer en institution. Om du bara väljer Luleå tekniska universitet kommer DIVA-posten inte att synas och kommer då inte heller bli granskad och publicerad. Så det är väldigt viktigt att du väljer en institution vid det här fältet. I det här fältet anger du din e-post. Detta för att du ska få ett registreringsmejl samt ett mejl när ditt examensarbete är publicerat. Om du har en medförfattare till ditt examensarbete, ange då författarinformationen här. Även här är det viktigt att ange rätt institution. Med hjälp av pilarna kan du välja vilken författare som ska vara först. Det är till författaren som står först som kommer få registreringsmejlet och mejlet när examensarbetet är publicerat. Här kan du markera om du har varit med i ett externt samarbete. Här skriver du in din titel och undertitel om du har en sådan. Har du en undertitel, kom ihåg att ta bort skiljetecken såsom kolon och bindestreck. Det kommer automatiskt att skapas ett kolon mellan huvudtiteln och undertiteln. Välj även språk på titel. Fältet för alternativ titel är om du har översatt din titel till ett annat språk. Då kan du ange den här. Kom ihåg att fylla i vilket språk titeln är på. Nästa steg är att ange examen. Med hjälp av rullistorna så anger du uppsatsnivå och högskolepoäng för examensarbetet samt utbildningsprogram. Rulllistan ämnekurs kan du lämna blank. Under övriga uppgifter fyller i år och antal sidor. Sedan kommer det komma några fält som du inte behöver fylla i. Serie, annan serie, identifikatorer. Däremot är det viktigt att du fyller i nationell ämneskategori. Om du vet vilken nationell ämneskategori kan du söka i sökrutan. Men du kan även bläddra i trädstrukturen. Där du kommer ner på tre olika nivåer. När du är registrerad arbete ska du välja en nivå på antingen nivå 2 eller nivå 3. Om du inte vet vilken nationell ämneskategori du ska välja kan du söka upp ditt utbildningsprogram i översättningslistan för nationell ämneskategori och utbildningsprogram. I fältet nyckelord anger du relevanta nyckelord som du separerar med ett komma. Ange även språk på nyckelorden. Du har även möjlighet att ange nyckelord på ett annat språk. För att ytterligare öka sökbarheten för ditt examensarbete- i databasen. Klistra sedan in ditt abstract i fältet och kom ihåg att kolla formateringen så att det blir rätt och att inga mellanslag försvinner. Välj även språk. Du har även möjlighet att ange ett till abstract på ett annat språk. Klicka då på ytterligare abstract. I fälten handledar och examinator så anger du för- och efternamn på din handledare och examinator. Presentationsfältet är ett frivilligt fält där du kan ange när du ska försvara ditt examensarbete. Nu är det dags att ladda upp ditt examensarbete, alltså pdf med omslag. Du kan välja att göra examensarbetet fritt tillgängligt nu, det vill säga Open Access. Du kan även välja att göra det fritt tillgängligt vid ett senare datum. Då anger du datum i fältet. Om du väljer endast arkivering så kommer pdf, en din fulltext, inte att vara synlig online. Vi rekommenderar att du gör ditt examensarbete fritt tillgängligt, Open Access. Välj sedan din fil och ladda upp. Sedan kan du fortsätta till nästa sida. I det här fältet ska du godkänna publiceringsvillkoret. Du har även möjlighet att lämna en kommentar till din Diva-administratör. Gå sedan vidare till nästa steg. På den här sidan får du en överblick av alla de uppgifter du har fyllt i. Gå igenom uppgifterna och se att allt är korrekt. Sedan är det dags att skicka in examensarbetet. Klicka på skicka in. Nu ska posten vara registrerad. Den syns inte på en gång när du söker efter den i databasen. Den ska först granskas av en administratör. Om du har några frågor, kontakta ServicePoint. Det är lättast att använda kontaktformuläret. Lycka till med din registrering!